Γεια σα από μένα! Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο Express που θα σα δείξει θεωρία. Αλλά τι θεωρία? Ε, θεωρία που συνδέουμε το υποκείμενο ρήμα, το κείμενο ή κατηγορούμενο με τα είδη των προτάσεων. Δηλαδή, του βασικού όρου τη πρόταση με τα είδη των προτάσεων. Πώ? Σαν puzzle, σαν παιχνιδάκι, όπω συνηθίζω πάντα να σα δείχνω. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι δεν το συνηθίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερε, γιατί βαριέστηκε και νομίζετε ότι χάνετε χρόνο, θα σα παρακαλέσω το εξής. Θέλω, όταν έχετε να βρείτε το είδος της πρότασης να κάνετε το εξή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κάνετε μια βασική σύνταξη. Να βρείτε πρώτα το ρήμα που δείχνει ενέργεια, να ρωτήσετε ποιοι κάνουν και στη συνέχεια να βρείτε το υποκείμενο και έπειτα να ρωτήσετε τι κάνουν και να βρείτε το αντικείμενο. Αν λοιπόν η πρότασή μα έχει του βασικού όρου τη πρόταση, δεν περισσεύει τίποτα άλλο, η πρότασή μα είναι απλή. Επαυξημένη, όπω θα καταλάβετε, είναι όταν περισσεύει κάτι. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν αν βρείτε ρήμα υποκείμενο και αντικείμενο να βρείτε τι έχει περισέψει στην πρόταση μα. Πώ όμω δημιουργεί! Πώ κάνω μια απλή πρόταση σε παυξημένη, Ρωτώντα τα εξή. Πού και το ρηματικό σύνολο που κάνουν αντιγραφή στο σπίτι, στο σχολείο. Ωραία. Άρα, επί το αν εγώ το προσθέσω αυτό, η πρόταση μου έχει γίνει παυξημένη. Ή μπορώ να ρωτήσω πώ κάνουν αντιγραφή, γρήγορα. Ή να ρωτήσω πότε κάνουν αντιγραφή αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε και αν προσθέσω από αυτού του προσδιορισμού, η πρότασή μου γίνεται παυξημένη. Μπορώ να προσθέσω και του τρει, αρκεί βέβαια να βγαίνει νόημα. Σύνθετη. Όπω το λέει η λέξη συν, θα σκεφτείτε με το συν τα μαθηματικά που σημαίνουν πρόσθεση, άρα σημαίνουν και κάτι παραπάνω. Και τι παραπάνω, και ένα υποκείμενο παραπάνω, και ένα αντικείμενο παραπάνω, και ένα κατηγορούμενο παραπάνω. Όχι όμω ένα ρήμα παραπάνω, γιατί δι, όταν έχω δύο ρήματα σημαίνει ότι έχω δύο διαφορετικέ προτάσει. Άρα, στη σύνθετη χρειάζομαι ίδιο υποκείμενα, ίδιο αντικείμενα, ίδιο κατηγορούμενα. Άρα μπορώ να ρωτήσω και ποιος άλλος, τα παιδιά και οι γονεί. Και τι κάνουν παραπάνω, κάνουν αντιγραφή και ανάγνωση. Και η πρότασή μου έχει γίνει σύνθετη. το λέει και λέξω ότι λύπη κάτι. Τι λύπη; μπορεί να λείπει το κατηγόρημα. κατηγόρημα είναι το ρήμα με το αντικείμενο, το ρήμα με το κατηγορούμενο. Ή απλά να το ρήμα. Τα παιδιά. Άρα, ελλειπτική είναι η πρότασή μου όταν λείπει κάτι. Ή λείπει το υποκείμενο, ή λείπει το ρήμα με το αντικείμενο. Και δεν βγαίνει κανένα νόημα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πέμπι, Παρασκευή. Τι, δεν καταλαβαίνουμε πολλά. Άρα, νομίζω ότι σας κάλυψα... Θέλω να προσέξετε αυτά τα βηματάκια και να λύσετε και να βρείτε τα είδη της πρότασης σαν παιχνιδάκι, σαν ένα πάζλ. Μη βαριέστε να σημειώσετε το ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο. και έτσι τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ απλά. Γεια σας από μένα, ελπίζω να βοήθησα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σα! Αύριο έχουμε Γκάντι και Erasmia.